هذه الشلة إهداء إلى محمد صالح الحربي أبو يزيد بمناسبة تقاعده من أمن الدولة إهداء من والدته وإخوانه وأخواته وأبنائهم جميعا اقدح وغني يا قصيد زفة تهاني لبو يزيد مبروك يا الشهم الفريد في قلبي والحق تاهل فرح العروسه هذه النسخه متقن للاستعمال فقط يمنع استخدامها لك مركز شان وقدر واحد وتسوالك عشر الروسه على تصلها ملو تن واحد مدري وشو راح مدري وشو راح 雨 اقول لم اجل انت All <laughs> للاستماع <تصفيق>